Yeah. Yeah, yeah. Când mai vin, vreau să stau Când vreau ceva, mă duc să iau Când sunt criticat, dau înapoi Îmi În mulții cu doi, nebun de fire Ca pe păl ascunzi, care are întotdeauna ceva de, un de Cu un superman neama, sunt mare fan Nu <trui> refer la aia care gânde se căcat Nici cu ăștia noi nu prea mă împach Leași cap salaf fiecare cât o pum în cap Rămân ciudat în condiții de inimaginat K porca evi sa mi-a bără și o plecat măi Je-o mi evi alătă se i evi Tot sincer cu toți din jurul meu Fac totul în ferul meu Fac totul în felul meu Când mă confund cu viața rămân toți eu Și si cum sunt vor rămâna același eu e. Trec grea, rămân în Că te cât am jos și chiar mă miream Cum un moment poate dobori pe cineva D-anvăța că așa va fi totdeauna Dumnezeu îți dă, dar nu-mi spune în plasă Și când lupți cu viața trebuie să i să avea scosă Așa-mi învățat eu să trec, trec pe toate Și pentru asta nu am avut nevoie de alte. Rămân tare, tare, tare, tare, tare, tare Într-o fără de cia, fără, spate, trec toate. Mâncare, pe toate Îmi mânt pe păciare, pe Nu tre ai rămân și când pâng, rămân stăpâng Pe proplegându-mi dacă te-o dată-mi pierd Piană Eu sunt bien loco, Siempre dingo mi punto No resisto ni prago Aia-s como soy Eu sunt bien loco, Siempre dingo mi punto No resiste mi prago Aia-s como soy Suie bien loco Siempre dingo mi punto No resiste